На даний час ЦНАП працює в звичному режимі, всі реєстри працюють, послуги надаються. Єдине, хочу повідомити, що з 1 по 5 число щомісяця адміністратори ЦНАП здійснюють прийом громадян, які прихистили в себе вільно переміщених осіб. І ці громадяни, вони зобов'язані до 5 числа подати заяву на компенсацію за це розміщення. Тому в даний період бажано іншим громадянам міста відтермінувати свій візит до ЦНАП, так як ще це будуть створювати великі черги. І просто Адміністратори не встигають оформити всі ці документи. Якщо звичайно є якесь нагальне таке питання, то ми звичайно таке приймаємо. Але всі інші послуги бажано звертатися вже після 5-го числа. І на даний час, зв'язку з повітряними тривогами та перебоїв електроенергії не працює в нас електронна черга запису на прийом. Тому зараз здійснюється прийом згідно з живої черги. Щоб не було цього скопичення людей, так як у нас тут після 5 числа було понеділок, 6 число, всі прийшли, то бажано також якось дивитися за цим, що коли перейшло 5 число і трішки на тиждень розтягнути це своє відвідування цінам. А скільки багато переселенців чи от осіб, які хочуть цю компенсацію звертати? Близько 400. На даний час близько 400 осіб звертаються. Переселенців, звичайно, набагато більше, тому що є там дві особи, є і по вісім особи вони прихищають. Якщо там у них може бути не одна квартира, а навіть декілька, то звертаються навіть 6-8 осіб прихищені в одного громадянина міста. Компенсація виплачується. Затримки є не так, що місяць у місяць, так, Наприклад, зараз вони Отримують за листопад місяць, трішки затримуються, але виплати йдуть регулярно, все нормально, виплачує Міжнародна організація «Червоного Христа». Вони навіть, е зараз планують здійснювати перевірку, Ну, перевірка в тому плані, вони телефонують цим бідно переміщеним особам, тому що обов'язкова умова розміщення це те, що вони не сплачують за оренду, що вони не платять власнику, да, власнику вони не платять кошти, а власник отримує компенсацію. Зараз в період опального сезону це 900 гривень на кожну особу. Ці дати з першого не відносяться до послуг наших державних реєстраторів, Державною реєстрацією здійснюється часом реєстрація нерухомого майна і реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Також щоденно з понеділка по п'ятницю здійснюється прийом документів на оформлення пільг та субсидій. Я вже говорила, що зараз пільг і субсидії також можна отримати в ЦНАП. Тож можна звертатися щоденно з понеділка по п'ятницю. В суботу ЦНАП працює також але в суботу надаються найбільш запитувані послуги – це реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання і видача витягів з державної державно демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання, про реєстрацію зареєстрованих осіб за будь-якою адресою. Ще хотілося б сказати, що у нас продовжується акція «Знайди себе в реєстрі». Тому всім громадянам міста, які не актуалізувалися, щоб ще себе в реєстрі територіальної громади, необхідно звернутися до нас, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дітей. І якщо це приватний сектор, людина проживає в приватному секторі, то ще й будинкова книга. В нас є єдиний державний демографічний реєстр, який наповнений Менше як на 50%. І коли людині треба якісь, кудись подавати документи, завжди вимагають цей витяг з реєстру. Для того, щоб його отримати, ці дані повинні бути. Людина навіть через дію може взяти цей витяг, але ж якщо вони не актилізовані в реєстрі, то цього вже зробити неможливо. Тому зараз йде наповнення цих реєстрів, що єдиного державного, що реєстру територіальної громади з тим, щоб ці дані були там актуальні, тому що якщо людина не актуалізувалася, то дані там не актуальні. Якщо вони звертались до нас протягом, наприклад, на протязі року, то дані актуалізовані. Якщо не зверталися, то вони можуть бути не актуалізовані. Бажано, бажано всім звертатися.